بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امیدیں خرید ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں اور جو نہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ صحت دے سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار دے بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کرے اپنے خزانے سے نوازے اور آمین آمین اسی دعا کے ساتھ ریسیپی لائیں آج ہم مولی کے ہی پراٹھے مولی کے پراٹھے بنائیں گے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ سیزن ہے مولیوں کا ہاضمہ کرتی ہے مولی ٹھنڈی ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کے اس کے پراٹھے لگتے ہیں او یہ دیکھیں ایسے میں ان کو پہلے چھیل لوں سب کو یہ yeah, میں کدو کش کرنے لگی ہوں ہاں جی ایسے سب کو کدو کش کرنا ہے ساری ہو جائیں پھر بتاتے ہوں یہ میں نے کدو کش کر لیے سارے یہ دیکھیں ناشتے میں بنائیں گے پراٹھے اور یہ تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے میں نے ایک چٹکی ڈالی ہے اجوائن اور ایک چٹکی ڈال رہی ہے زیرہ سفید زیرہ ایک چمچ لہسن پیس کے جو رکھا ہوا ہے میں نے اس کا پاؤڈر ایک چمچ ہلدی دو چمچ سورخ مرچ اور ایک چمچ پسا ہوا دھنیا پاؤڈر یا دو چمچ چاٹ مسالہ اب اسے ڈال دیں دل دل یہ مولی کا پانی نہیں نکالنا تاکہ ٹیسٹ اسی کے اندر ہو پانی چھوڑتی ہے میری تو پانی اسی میں خوشک کریں گے ہم پانی خشک ہو جائے پھر ملتی ہوں یہ دیکھیں پانی زیادہ یہ دیکھیں پانی بالکل خشک ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیں اب یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر پراٹھے بنائیں گے وہ بھی بتائیں گے کیسے بنانے ہیں کیا میں نے چھوٹے چھوٹے دو پیڑے کیے ہیں یہ ملی جو بنائی تھی میں نے مرغی کا پراٹھا بنانے لگے یہ اپنی مرضی ہے دھنیا ڈالو یا نہ ڈالو یا سبز مرچی ڈال لو مطلب ایک ہی بات ہے سبز مرچی ڈالو تھوڑا چٹپٹا ہو جائے گا لیکن میں مرچیں نہیں ڈالی دھنیا ڈالا ہے کیسے بنتا نہیں کیسے بک دیے تو چائے رکھی ہے ادھر صبح ناشتے کا ٹائم ہے آج گے مولی کے پراٹھے چلے جائیں گے تین, تین چمچ ڈالے पराठे की रेसिपी पहले भी डाली हुई है वो की का पराठा है आलू का भी है पहले नान भी है आलो का चैनल पर मूली का रह गया था यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो पूरा देखें یہ ہمارا پراٹھا تیار ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں وہ ٹیسٹی ہے آپ بھی بنائیں یہ میں ایک اور پراٹھا بنانے لگی ہوں دوسری شیپ میں बस रोटी का पेड़ा लिए तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे यह देखें اس پہ بھی ایسے ہی دو سے تین چمچ چاول ڈالیں گے یہ دیکھیں میرا یہ بھی پراٹھا تیار ہو گیا بہت ٹیسٹی سا بنا یہ دیکھے کتنا خوبصورت ہواٹھا شروع کرنے لگی ہوں ٹرائی آنگل چیزی پراٹھا یہ میں نے مولی ڈال دی چیز دو یہ تھوڑی تھوڑی چیز ڈالیں گے مولی کا چیزی پٹاٹا ٹرائی آن تو چیزیں کرتے ہیں انگل شیپ بلیٹ والا چیزی ہی پہ یہ دیکھ دیکھیں ہمارے یہ ٹرائنگل بھی سیکھ گیا یہ بالکل تیار ہے چیزی پراٹھا یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے ٹیسٹی بنائیں کھائیں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ پھر